Som prosjektleder har du typisk ansvar for planer, resurser, kommunikation og leveranser. Din hverdag består typisk av å planlegge, delegere ansvar og sørge for fremdrift. Som prosjektleder er det ditt ansvar å sørge for resultater innenfor de rammene som er satt. Full kontroll er nøkling til suksess. Vi tänker alltid på hvordan vi i fellesskap kan optimalisere dine arbeidsprosesser slik at du kan oppnå bedre resultater. Prosessproduktenes FastTrack er et leveransekonsept basert på rask gevinstrealisering, høy kvalitet og langsiktig samarbeid. FastTrack gjør at din virksomhet trygt, raskt og rimelig oppnår suksess med prosjektledelse. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat eller en demonstrasjon av Microsofts løsning for prosjektledelse.